بندہ شہری کرتا ہے کھانا تو ہم کھاتے تھے صبح دوپہر شام کس کے کہنے پہ چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم نے چھوڑ دیا صبح کا کھانا ہم کھاتے تھے سات یا آٹھ بجے رمضان میں حکم ہوا ہم شہری کے وقت اٹھ رہے ہیں اب ہم نے اپنی عادت تبدیل کیوں کی کیونکہ رب کا حکم ہے روزہ ہے. ہم نے عادت تبدیل کر دی رب کی رضا کے لیے سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں سحری کر رہے گا تو آکا کریم علیہ و سلام علی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سحری کے وقت اٹھ کے سحری کرتا ہے رب تعالیٰ اور رب کے فرشتے جو ہیں اس سحری کرنے والے پر اپنی رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ رب کی رضا کے لیے اٹھا ہوا ہے یہ سحری کر رہا, رہا ہے شہری میں ویسے ہی بڑی برکت ہے شہری اگر آپ کو بھوک نہیں بھی ہے نا پھر بھی سحری کریں کیونکہ شہری میں برکت بہت زیادہ ہے اور ایک میں آپ کو بات کرنا چاہوں گا یہ میری طرف سے جو ہے نا ایک پیغام ہے کہ جہاں ہم شہری کے لیے اٹھتے ہیں تین بجے اٹھنا تو ہے تین بجے یا ساڑھے تین بجے ہم نے اٹھنا ہے شہری کرنی ہے لازمی کرنی ہے تو کم از کم پندرہ سے بیس منٹ شہری سے پہلے اٹھ جائے اور اس نماز کا ارادہ کریں نیت کریں اور وہ نماز ادا کریں جس کی دستک جو ہے دل پر ہوتی ہے جو نماز پڑھنے سے بندہ سیدھا جو ہے نا رب تعلیٰ سے ہم کلام ہو جاتا ہے تہجد کی نماز رمضان میں پڑھیں رب تعالیٰ نے موقع دیا جتنا رحمتیں لوٹ سکتے ہیں لوٹیں جتنا رب تعالیٰ کو یاد کر سکتے گئے کریں جتنا معافی مانگ سکتے ہیں مانگیں یہ گولڈن چانس ملا ہمیں زندگی میں اب اپنے دائیں بائیں ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں پچھلے سال کتنا بندے ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے جو اس سال نہیں ہیں چلے گئے ہیں کس نے سوچا تھا کسی کا باپ چلا گیا کسی کی ماں چلی گئی کسی کا بچہ چلا گیا کسی کا کوئی رشتہ دار چلا گیا کسی کا بھائی چلا گیا کسی نے سوچا تھا کسی کو علم تھا کہ پچھلے سال جو ہمارے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے اگلے سال نہیں رکھے گا کسی کو کوئی نہیں پتا بھائی جان یہ رمضان کا مہینہ ہے اس کو غنیمت سمجھ کے رب تعلیٰ کی یاد میں گزاریں پانچ وقت کی نماز جیسے رمضان میں ہم پڑھتے ہیں ویسے غیر رمضان میں بھی پڑھنی چاہیے رمضان میں ثواب زیادہ ہے غیر رمضان میں بھی فارض ہے نمازیں پڑھنی چاہیے ہمیں اور کوشش کیا کریں کسی کو اگر افطاری کروانی ہے کسی کو اگر سحری کروانی ہے اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا ہے تو اس طرح دیں کہ اگلے بندے کی عزت نفس بھی مجرو نہ ہو اور آپ کا بھی کام ہو جائے اور اس کو جا کے جب دینا ہے تو پتہ کیا کہنا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے اس کو قبول کر لیں کہ اگلے بندے کو یہ نہ لگے کہ یہ مجھے خیرات دینے آیا کچھ سفید پوش نہیں لیتے تو کوشش کریں کیا کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے قبول کر دیں اور صرف یہ نہیں کہ بس دوسروں کو روزے رکھواتے جانا خود نہیں رکھنا آپ جتنا مرضی کسی کو روزے رکھوا لیں جو آپ کے اوپر فرض ہے نا روزہ وہ جب تک آپ نہیں رکھیں گے وہ فرض ادا نہیں ہوگا اس رمضان میں جیسے نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے ویسے ہی گناہ ہوگا وہ بھی اسی طرح زیادہ ہوگا میں اس چیز سے بچنا چاہیے زیادہ نیند چھوڑ دیں اور لغو باتیں بھی چھوڑ دیں موبائل کو بھی اس مہینے نہ وہ جیسے میں نے شروع میں ایک روایت بیان کی کہ حضرت علی اور المۃ آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کو طلاق دے چکا ہوں ایسے آپ بھی اس مہینے میں نیت کر لیں کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہوا یہ مہینہ خالص اللہ کے لیے ہے. گیارہ مہینے ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزارے لیکن یہ مہینہ ہم رب طالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے اور اس میں ہم کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے گا ہم اپنے ساتھ والے کو اپنی طرف سے جو ہے نا راحت دیں گے نہ کہ اس کو کوئی تکلیف دیں گے کوشش کریں گے کہ اس ماہ اگر کوئی بندہ شہری اور افطاری میں پریشان ہوتا ہے تو ہم اس کی پریشانی حل کریں گے اور اس طرح حل کریں گے کہ ہمارا دوسرا ہاتھ بھی نہیں جانتا ہوگا کہ ہوا کیا ہے بھجن یہ طریقہ نہیں ہے میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی پھر بھی میں کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ جناب آپ کسی کو جا کے کہیں کہ جی میں یہ آپ کے لیے لے کے آ جاؤں آپ یہ قبول فرما دیں یہ طریقہ نہیں ہے اور یہ ضروری بھی نہیں ہے آپ ساتھ آٹھ دس بندے لے کے جائیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اعلان کروائیں کہ جناب فلاں جگہ پہ ہم نے جو ہے نا وہاں پر وہ راشن تقسیم کرنا ہے جت جنہوں نے بھی لینا ہو وہاں پر آ کے لیں اور یہ بھی ضروری نہیں ہے جو ہم نے فرض کر لیا ہوا ہے جہاں بھی ہم نے راشن تقسیم کرنا ہے ساتھ ہم نے موبائل کی تصویر بھی لینی ہے یہ ضروری نہیں ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں نا طریقہ بڑا ہی زبردست طریقہ اور مزہ بھی بہت زیادہ اس میں کہ بھائی جان رات کے پچھلے پہر اٹھو تو سب سوئے ہوئے ہیں رب دیکھ رہا ہے اور رب کے فرشتے دیکھ رہے ہیں یا وہ بندہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں رات کے پچھلے پہر اٹھو بھائی آپ کو پتہ ہے کہ فلاح بندے کو ضرورت ہے اس کے گھر میں لپیٹ کے کوئی چیز میں پھینکاؤ اوپر لکھ دو کہ بھائی یہ آپ کے لیے تھا ہماری طرف سے تحفہ تھا اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ کس نے کیا جس کے لیے ہم کر رکھے گئے اس کے کیمرے ہمارے موبائل کے کیمروں سے کئی گنا زیادہ اچھے ہیں وہ ہمارا ایک ایک گناہ بھی دیکھتا ہے وہ ہمارا ایک ایک ثواب بھی نیکی بھی سب کچھ دیکھتا ہے بھیا بچنا اس چیز سے رہا سے بچنا اس مہینہ گناہ کرنے سے بچنا رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توحفی کا طافرمائے روزہ نہ چھوڑنا قطع نہ چھوڑنا ویسے بھی موسم بھی بہت اچھا ہے روزہ نہ چھوڑنا کیونکہ ایک روزہ چھوڑنے کی سزا بہت بڑی ہے بہت بڑی سزا ہے بھائی رمضان کا ادب احترام کرنا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی اس سے کرنے ہیں توب و استغفار کرنا ہے جتنا گناہ کیے ان سے معافی مانگ کے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے کہ آج کے بعد کبھی یہ گناہ ہم سے سرزد ہو گئی نہیں میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اور میں اس بات پہ پختہ یقین رکھتا ہوں کہ جو بھی بندہ اپنی زندگی کو رمضان المبارک کی طرح گزارتا ہے یقیناً اس بندۂ مومن کی موت جو ہے وہ عید کی طرح آتی ہے رب تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق طا فرمائے مکمل روزے رکھنے کی توفیقہ طافرمائے غما علیہ الاب المبین